أنيو ورب ده زابيو آه بيجو ورب آه أتقول واسومالي بعد آه واسومالي واسومالي كده والحرقيساه واسومالي وربنا على جيزو آه ورب وارومو واسومالي وعُونا لواسكوم بيت آه آه, آه أتقول آه آه وارو كان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 ها ها ها ها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 لو كانت هناك مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة